Прийшла я на веслування в 11 років, хотіла спробувати, і мені дуже сподобалося. Хмельницька каноїстка Анастасія Дежицька розповіла, веслування це її перший і тепер головний вид спорту. Свою майстерність вона відточує шість разів на тиждень по кілька годин на день, і так уже шість років. Каже, звикла до такого режиму, тож після повернення з континентальних змагань не відпочиває, а бере в руки каноє і виходить на воду. На Чемпіонаті Європи Анастасія Дежицька виступала вперше. Переможним для неї став юніорський заїзд на дистанції 11 кілометрів 800 метрів. Цю відстань спортсменка здолала за годину 9 хвилин і 6 секунд. Пригадує, про перемогу під час греблі не думала. Я не очікувала такого результату, що я заїду перша. Просто хоч планувала викластись на максимум, а там вже місце яке було Перед стартом я трішки, не трішки, переживала, але зібралася і відпрацювала. На відстані вболював за свою вихованку тренер Микола Кушта. Був на роботі, я не міг дивитися пряму трансляцію, я від старт на телефоні, там пару хвилин пройшло на телефоні, як йде, як дистанція, далеко суперник, недалеко, як перебіжка. І ось цей час години спортсмен нервує на дистанції, а тренера нервують на березі і нічого вже не поправиш, змагання за такий період, що ти вже все, ти вже підготовив і більше можливості немає, як би, щось підсказати на воді під час змагань, це вже пізно. Микола Кушта пригадує, коли побачив результат, не міг стримати емоцій. Результат приємно здивував, це були емоції дуже сильні. Ну, так я навіть не можу їх передати, воно дуже сильно, емоціонально, такий перший виїзд, результат хороший. Ну, це дійсно такий заряджений, позитивні емоції були на цілий день. Не сумнівався в перемозі Анастасії Дежицької її молодший брат Максим. Розповів, за прикладом сестри прийшов на висловання і добре знає, на які результати вона спроможна. Я очікував, що вона зайде першою, тому що вона всіх викладається на тренуваннях. В арсеналі Анастасії Дежицької з чемпіонату Європи є ще п'яте місце на короткій дистанції серед дорослих. І з таким же результатом фінішувала 19-річна хмельничанка Тетяна Зозуля на довгій дистанції серед жінок. Оскільки це мій перший чемпіонат Європи, то, так, да, я дуже багато всього винесла з саме з того, як проводяться змагання і як до них готуватися і побачила якісь свої помилки. Наприклад, була пряма трансляція, показували, як ми їхали і От, можна було подивитися зі сторони на себе, тому що те, як ти відчуваєш на дистанції себе, і те, як ти дивишся на себе сторони, це зовсім різні речі. Хмельницькі учасниці Чемпіонату Європи з висловання продовжують тренування. У вересні на переможницю континентальних змагань Анастасію Дежицько чекає виступ на Чемпіонаті світу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.